Ikke glem å like våre nye interessante videoer. Har du husket Vi legger ut nye videoer hver uke.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 Takk for at du så på. Du videoen, i kommentarfeltet. Føll oss på sosiale medier. På Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i